أوقات الظروف بتجبرك برك تعملي شي غصب عنك وهالشي عم بتعب كتير ويحسسك أنك عاجزة وضعيفة وحريتك عم تنسرق منك اللي فيك تعملي بهالظروف الصعبة أنك تصبري وتتوكلي على الله وتخلي عينك على الفرص اللي رح تزورك كل فترة وتكوني جاهزة لإلها. اهتمي بجسمك وخليك قوية اهتمي بعقلك وراقبي افكارك وخليك عم تتعلمي وتكسبي مهارات اهتمي بروحك ورأ مشاعرك وقوي مناعتك النفسية لحتى تصيري أقوى من مشاكلك تحكمي بحياتك وعيشيها صح